Йому всяко, і зовет в ущенья німо всякої провиневі й невільної Господи помилуй, Господи помилуй. Робіть спод мого там де спочиваю. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. та безсмертного царя Бога нашого, просимо. Олександр Тутко народився 16 липня 1985 року в місті Лохвиця. Навчався у Лохвицькій гімназії номер 1 Потім вступив до заводського технікуму харчових технологій, який закінчив у 2004 році. З травня 2004 року по листопад 2005 року Проходив строкову військову службу у лавах української армії. До початку повномасштабного вторгнення Росії у мирному житті працював водієм у товаристві з обмеженою відповідальністю «Європа ТрансАгро». По мобілізації був призваний до лав Збройних сил України в день початку російсько-української війни 24 лютого 2022 року. У званні старшого солдата – Служив на посаді бойового медика в зводу механізованої роти механізованого батальйону. 17 січня 2023 року від отриманих поранень, несумісних з життям, в результаті здійснення противником мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Водяне Волноватського району Донецької області, серце нашого земляка Тутка Олександра Сергійовича завмерло навіть. Граються серцям мешканців громади від болю і гіркого усвідомлення непоправної втрати. До прощального слова запрошується Лохвицький міський голова Віктор Іванович Радько. Шановна громада, дорогі 24 лютого змінило кожному з нас життя. 24 лютого ми стали єдиним народом. 24 лютого ми стали однією громадою. Ніщо не об'єднує народ громаду як спільний ворог. 24 лютого кожен житель нашої громади, нашої держави, або став на захист держави зі зброєю в руках, або почав стояти на блокпостах, або почав працювати волонтером. 24 лютого наш герой був призваний до Збройних Сил України. Сьогодні прощаємося ми з вами з 17 хлопцями. Ми провели вже з вами в останню дорогу 17 молодих людей, у яких було життя спереді. Олександру ростити своїх дітей, радіти життю, але не сьогодні. Знайте одне, що життя він отдав за нас з вами, щоб ми могли з вами вести більш-менш мирне життя. В суботу, перебуваючи там, біля хлопців, і бачачи, якими вони геройськими своїми поступками обороняють нас з вами, перебуваючи там, у тому пеклі, вони вже герої. Проходячи мимо цього міста святого, клоніться цим хлопцям. Найстаршому з наших хлопців було десь до 40 років. Слава нашому герою Олександру! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям слава! Герої не вмирають. Вони просто перестають бути поруч. Відлітають. Тихенько. І не попрощавшись. Саша виріс у мене на очах. Він був маленький у нас у школі постійно, поки школу закінчив. Через те, що в нього був старший брат Сережа. Тому він і був маленьким. Я його пам'ятаю надзвичайно спокійним, розсудливим, життєрадісним хлопчиком. Він завжди був у центрі уваги усіх подій, які відбувалися чи то в класі, чи то в школі. Дивовижно добрий, світлий юнак який був завжди в оточенні товаришів. Тому й не міг він стояти осторон того лиха, яке прийшло на нашу Лохвицьку землю, як і на всю Україну 24 лютого. Він надійно охороняв наш сон, бо і багитне небо, та сталося непоправиме. В одну мить мама втратила сина, брат втратив брата, донька, батька. Немає слів щоб висловити всю тугу і скорбуту. Найстрашніше в житті кожної мами хоронити своєї дитину, а в житті кожного вчителя – свого учня. Дорогі краяни, шановні жителі міста Лопниця, та нині всі тут присутні. Сумна, тяжка, гірка новина миттєво облетіла наш населений пункт а зібрала небайдужих людей біля щойно відкритої могилі. Гори. Гори об'єднало нас усіх. Здавалося б таке коротке слово – лише чотири літери. А скільки в ньому все об'єднного, все поглинаючого болю. Сьогодні ми прощаємося і героїв. Тихий, простий, і дозволить і грішні душі, край святий твій увійти. І дозволить і грішні душі, край святий твій увійти. Лица 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Старшого солдата Тутка Олександра Сергійовича, який загинув в боротьбі за незалежність, територіальну цілісність України, за свободу українського народу, покритий віком, Розвернути державний прапор України. Ви земле розтупися і прийми створене Божою рукою тіло, яке до тебе, що його породила, знову повертається. Те, що було створене за образом Божим,